Ralu Caprun, avertisment după ce legile justiei au primit vot final în Senat, se de veghe, miza e mare. Fostul ministru al justiei, Ralu Caprun, lansează un avertisment după ce plenul Senatului, în calitate de for decizional,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 De minciunile spuse. De ce trei soldai din linia întâi a luptei împotriva statului de drept? Între timp, propaganda lucrează. Niciun spuse fără ezitare. De ce trei soldai din linia întâi a luptei împotriva statului de drept? Adică acel stat care nu poate exista cu o timorată, timorata, cere ea i se pune calus la gura, vezi dispozile privind defimarea, i se amanetează preventiv veniturile, vezi dispozile neclare privind răspunderea, dincolo de neglijenă grav sau intenie. Câteva dintre aceste minciuni, cele mai gogonate. Legile sunt aduse în conformitate cu decizii ale curii constituționale. există, după mea, nicio decizie a CCR care s-a fi declarat neconstituțional vreuna din prevederile legilor a acum sunt ele azi. Avem condamnări la CEDO. Propaganda nu specifica ce condamnări. Să spunem noi, nu exista condamnări la cedo care să privească direct aceste legi. Poate indirect, pe durata nerezonabilă a procesului, care-i de organizarea instantelor. De volumul uria de dosare, de condiile precare din instanie, toate indemana executivului a legislativului să le rezolve, dar prefera să sistemul judiciar subfinanat de ani întregi. Tiai cea mai mare parte a taxelor de timbru nu se întorc în in sistemul judiciar ci merg direct la administrația locală. Despre asta alta data. Despre condamnări la CEDU, întreba la agentul guvernamental la CEDU, la guvern, adică, pentru ce anume sunt cele mai multe condamnările ale Romaniei, condiții precare de detenție, rele tratamente, nimic în legătura cu vreuna din legile justitiei. Trebuie reparate erorile judiciare. Si aici propaganda evaziv. Nu tiu să existe nici o eroare judiciară, nici mecar una, din august 2004, de când a fost adoptat pachetul de legi ale justiției, pe care acum l-am putam. să stăm de veghe miza e mare scrie prun pe facebook